Привіт! Це Олена з NoFlaught Jobs і новий випуск серії відео «Робота в Польщі». Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші слова у вакансіях. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то вже напевно помітили, що вакансії на сайтах здебільшого публікуються польською мовою, не переймайтеся, ми підготували для вас польсько-український словник найпоширеніших слів і понять, які зустрічаються у вакансіях. Сподіваємось, він стане вам у пригоді та бажаємо успіху в пошуку роботи, види договорів, умова о праця, трудовий договір, умова B2B, B2B-договір або контракт, сторонами якого є суб'єкти господарювання, на кшталт ФОП або ТОВ. Умова о діло. Договір підряду згідно з яким підрядник зобов'язується виконати певну роботу для замовника, що має прийняти та оплатити цю роботу. Умова злеценя – Договір доручення зазвичай укладається, коли необхідно виконати певне замовлення. У договорі вказують предмет замовлення, період дії договору та розмір винагороди. Умова о праце тимчасово, Тимчасовий трудовий договір. Умова на застемство Тимчасовий договір про заміну іншого працівника. Зазвичай використовується, якщо працівник, який постійно обіймає посаду, йде у декрет або до витривалу відпустку. Умова о стаж – практики. Договір про стажування. Випробувальний термін. Окрес прубне – випробувальний термін. Без окресу пробного, вакансія без випробувального терміну. Обсяг зайнятості – Повний етат, повна зайнятість. Ченщ етату, часткова зайнятість, бенефіти приватна опіка медична, приватна медична допомога дофінансування карт мультиспорт, часткове покриття спортивних карт, які дозволяють користуватися різноманітними спортивними закладами транспорт до з праці додаток транспортове, транспорт з до місця роботи або додаткові кошти на покриття транспортних витрат. Язык польский не є ст без знання польської мови. Помощь правна, юридична допомога. Помощь психологічна, психологічна допомога. Помощь в релокации, допомога з релокацією. Помощь в релокации родини допомога з релокацією сім'ї. Помощь в закавартированию, допомога з проживанням. Еластична дата розпочення, гнучка дата початку роботи. Додаток на релокацію, релокаційний бонус. Курси янзикове, мовні курси. Помоз в зналеженню школи для джечі, допомога у пошуку школи для дитини. Опіка над джетським, догляд за дітьми. Формат роботи. Праця стаціонарна, робота в офісі. Праця здальна, дистанційна робота. Праця хібридова, хібридний формат роботи, частково з офісу, частково з дому. Інші корисні слова. Праця от зараз. Робота, яку можна виконувати одразу. Викшталтсення, освіта, працівник фізичний, фізичний працівник, фізична праця. Якщо це відео було корисним для тебе, підписуйся на наш канал. Якщо маєш питання, залиш їх у коментарях.